ون پاکستان پاکستان ہاتھ کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے مشکل مشکل کب رہتی ہے پاکستانی ٹھان جب مشکل مشکل کب رہتی ہے